אז להקטן את זה. סליחה, אה. תראי, אני אתחיל ממקום אישי, זה בסדר, כי אני הגעתי לכאן כאומן. אז בוא נאמר שאני לא מסוגל לעזוב זה ולא כך אבל את התחום שבאתי ממנו, שעניין אותי, שלמדתי בשביל להושיב, הסתקרנתי מתוכו, וחיפשתי את הדרך שלי כ... כאדם צעיר באומנות, בכתיבה, בצילום, ב... ביצירה, ו... ובשנות ה-90 באמת פעלתי יחד בשיתוף פעולה עם ארז חרודי, צלם, אומן, היינו צוות, צמד. מרדנו יחד עשר שנים, קאנו עסק יחד, הייתנו גלריה יחד, ובאמת הצלנו את הארוחות, והיו לנו אנשים מאוד צעירים, שאיפות כאלה בחלקן, ו... ו... והנושאים שעסקנו בהם היו נושאים חברתיים, פוליטיים, בואו נאמר פוליטיים יותר. כל השאלה, למשל, המרכזית של דערוכה הראשונה הייתה השכול, זאת אומרת, כיצד המדינה 92-3 משתמשת בשכול, זאת אומרת, בעצב ובעובדן של המשפחות ששרכו את הבנים שלהם או שהבנים שלהם הלכו או אבות, ילחם ונאבגו, משתמשת בעובדן הזה, בשביל לרתום את יתר האוכלוסייה להמשך מטרותיה. עכשיו, אנחנו זיהינו את זה אז כ... כדבר שאנחנו לא מוכנים לשתף את פולה יותר. משנינו, משתו גם סירבנו לשרת בשטחים, והוא היה הייתה פעדה הראשונה. ובאנו את זה למרכז השיח הישראלי, לא רק לאומנות, לא בשדה האומנות, כי לקחנו זה באמת בשדה האומנות, מהגלריה, בוגרשוב, ש... הרי לה... הרי ותרוחה קטנה במוזיאון תל אביב, ולקחנו את זה משם למיינסטרים, זאת אומרת לתוכנית טלוויזיה, בפריים טיים שהייתה אז אחד, כי היה רק ערוץ אחד, ו... באמת, אנחנו זה הייתי מאוד אדירים, והיה מין ויכוח ענק ואחרי זה המון המון כתבות. וזה... סביב השאלה הזאת, זה בעצם פרה סדר, זה... עכשיו, 90 למדינה ש היתה סוציאליסטית, בנומר לא ייודים, או לחלק מдолמם, מתחילים פרה בסדרה חברתייה. אנשים מבינו ש מתחיל, מתחיל משהו לקרות. זאת אומרת, השאלה הזאת, הצינותו של דימס סוציאליזם, איך בסדר? השאלה, לומית הזאת, זה, איך שיו, איך שיו לא ייודים בסדר, לא לא אבל ברגע ש niche נasser קפיטליזם, מה ש פה בישראל, זה, זה הרווח. ומצוינות האישית, ושאלות של סולידריות חברתית. אני לא יודע מתי את מולדת, אבל אני... זה דברים שגדלתי עליהם כילד. זה פשוט היה לי דחוף לתוך המוח. ככה הם מצחים. וואלה, טוב, זה בא לך משם. ושמה זה בא לך בתקופה של דבר אבל זה לא נושש לנו. אני אומר אנחנו איננו חלק באמת מ- מהתופעה הזאת. המתחילה אפילו איבי וקען ב- במשהו טוב, משהו טוב, ו- טוב הילד, אביו, משהו אחר. אבל אני אומר זה זה משהו שאנחנו על פולות זהותי ו- עוד ו- עוד ו- עוד פולות. אנחנו פולות כ- ציבוריות, כמו מאובאק במוזיאון תל אביב, על על אודא ש- ממונה להיות דירקטור בחברה של יושב ראש ועדת הרכישות, ועשו פעם מספר אחד בישראל באותה עץ. זאת אומרת, דברים כאלה, שמלו את זה עכשיו באחת החוברות של מעיין את הסיפור הזה. זה היה מאבק שכלל מכתבים, פרסומים בעיתונות, ואפילו פעולת אומנות שכתובת אש ענקית מול מוזיאון תל אביב 94, ובסופו של דבר מנהל המוזיאון מתפטר. זאת אומרת, עשינו כאלה דברים, אבל התחושה האישית שלי שאני בסופו של דבר לא... זאת אומרת, הדברים שאני תורם, הם, יש להם תרומה חברתית, תורמונותית, אבל אין בהם את היכולת של דבר אה, להיות איפה שאני רוצה להיות, במקום שבאמת עושה את המלאכה של לארגן את כל הדבר הזה לכלל פעולה רצינית משותפת שהופכת את יחסי הכוחות בין העון לעבודה, בין הקפיטליסטים לעובדים, ובאמת יוצרת את השינוי שבונה ש שאנחנו יכולים לפעול בתוכן, אנחנו יכולים לחיות בתוכן, שמאפשרות לנו באמת לחיות במקום שאנחנו שותפים שווים. כולן, כמו שאמרתי, יהודי, הערבי, האפריקאי, לא משנה, נענית. מי שחי פה בכדור הארץ, וככה אני חושב שבכדור הארץ היום זה לא רק מזרח תיכון, זאת אומרת, אם לא תהיה איזושהי מחשבה גלובלית משותפת, הזה הוא פרובלמטי, אפשר לקפיטליסטים, משתתפים פעולה ברובם, יודעים להתנהל. הם עושים את זה יפה מאוד, זה דרך משתות בנק, חובקות עולם, שהפעולות בהן מתחשות בשברי שנייה במיורים של הבורסה. אז אני אומר, זה שאנחנו לא עושים את זה מספיק, זה, זה דבר שאנחנו צריכים לשפע, זה, זה קורה. עכשיו, שם אני חושב אי שאני רוצה להיכנס, פשוט לעזוב, עכשיו, זאת ההחלטה, לעזוב את המסגרת הזאת שהייתה, הייתה בהחלט מכניסה מבחינה כלכלית, היא הייתה מעניינת מבחינה אומנותית, אבל הייתה בה את החומה שלה, הייתה בסופו של זו סגורה בשדה מסוים שההשפעה שלו מתגעת. כשאני לא זורק את הזה לפח. בגלל זה אני באופן אישי, עדיין בקשר אני מחפש כל הזמן את המכילות מתחת לחומה או בכלל לעבור בדלתות, זה בסדר. וזה כל הזמן מתרחש. אבל ‫המיצוי של האקטיביזם ‫ממצא בתוך פעילות פוליטית, ‫בתוך מפלגה פוליטית, ‫בתוך מפלגה פוליטית, ‫שאני יכול להיות להזדהות שלה, ‫ולפרול יחד עם כל האנשים ‫שפועלים בה, ‫ובאמת, ידע, מכרתי כשהם התחילו, ‫באמת השנות ה-90, ‫והקבתי חמש שנים ‫שעוד להיכנס אה, לעזוב אני אומר, ‫המכשיר הזה של מפלגה פוליטית ‫הוא המכשיר החשוב בסופו של דבר. אה, ‫אני לא, לא זונח שום דבר אחר שקיים, אבל מפלגה פוליטית היא ראש החץ של העניין הזה, היא מובילה את המאבק החברתי, המהפכני לשינוי. זה התפקיד שלה. במחאה, השירות שהיא לא קרה כזה דבר, בינתיים. כמו נאמר, בגל הראשון ונקרא לו הגל השני, שמפתיים עכשיו, זה לא קרה, לא צמחה מפלגה פוליטית, משמעותית, רצינית שנאבק את הלקונות, גם היו באמת המון בעיות ש... של בשנה הראשונה, בקיץ שעבר, של לא לשים את הממשלה ככתובת, לא להילחם להפעלה שלה. <אח> נעשה המון טעויות, ובאמת זה, זה קצת הפיל את העוקץ מהדבר, <אח> אבל קרה דבר מאוד חשוב. נותר כאן, כאן תודה שנה של החברה בישראל. אולי התווסף לה, זה לא הצליח, אבל אפשר לעשות את זה. וגם נותרו כאן אלפי פעילים שהם מוכנים להמשיך לעבוד אין, ולפעול. שעודם. עובדים ועובדים ועובדים ועובדים ועובדים וזה מעניין וחשוב. זה, זה, דרמט, זה דרמטי, זה קורה כל, כל יום, זה מתחת לרדאו אולי ולפנס, כן. אבל זה יפה. אז זה, לפעילות, זה, זה לא הגיוני, זה לא נכון, זה לא קורה. זה, זה לא מתאים לכל בריאה. אבל אה, אנחנו כן יכולים לכוון, אנחנו כן יכולים לומר ברגע מסוים תהיו שם. עכשיו זה הרגע מסוים הזה? זה לא תלוי בן, לא, אנחנו קוראים, ואז באים או שלא באים. יש דברים שבאים אליהם יותר, כמו ליכם שלושנים. ובאמת יש שבאים אליהם פחות, כמו יפגרת 1 במים. אבל... אה, אה, אה, ברגע מסוים יש איזושהי החלטה חברתית שקורית ואף אחד לא מצליח להיכנס לתוך הראש שלה ולהבין אותה עד הסוף, גם אם כתבו עליה אין סוף דברית רגע ספונטני של הציעה של ציבור ענק לרחוב, לאקט של מחאה או מהפכה. וזה רגע מסגב. זה קרה בשמה שעברה בישראל במידה, לא במהפכה, אבל במידה אדירה של מחאה שאתה פשוט משתהה לנוכח מה שאתה רואה, ואותו רגע או רגע חשוב, גם אם הוא תראי כמה יצירתיות הוא הוציא מאנשים. תראי כמה הוא אנשים מהבית בשעות לא שברתיות שלהם. תראי כמה נכונות הייתה לאנשים ללכת ולצעוק ולעשות ולפעול ולעזור ו... משהו שהוא פשוט עמד מול מנהיגי העיר הזאת ומנהיגי המדינה הזאת בכוח אדיר, והם לא יכולים כלום. שום דבר. הם ניסו בכל הדרכים למנוע, לשבש, לפעול, וזה לא להם כי מן רוחב לב ורוחב תודעה ומחשבה ורצון של כל כך הרבה אנשים, לשינוי. אז uh, ברגע הזה אני אממין, ברגע, את יודעת, ש, שאני צוץ, מוצץ, זאת אומרת, אני, בואו נאמר, חי. אז שנה שבר בראש, זה הייתה מבחינתי, מתנת יום הולדת, זה היה בדיוק, יום הולדת שלי, זה אחד הדברים הנפלאים. עכשיו, אני מאמין שאנחנו נמצאים פה בשרילת בתחילת הדרך, יש פה מדינות מסביב שראו את הרגע הזה, כי הם לא צריכים הזה. עכשיו, הרגע הזה של מהפכה הוא לא בא פעם אחת ונעלם, הוא בא פעם בתקופה ארוכה, אבל הוא בא כשיש לו צורך מאוד חימני, כשבאמת מערכתי יחסי הכוחות היא בלתי ניתנת כבר לסבל אנשים, ומשהו גורם לזה להשתנות. גורם לזה להשתנות. אז זה, זה המוקד, זה הלב של הרצון לשמרי חברתי, זאת אומרת, העובדה שזה יכול לקרות. ושראית את את זה, זה בחייך. אני <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> מקווה שזה... יקרה כאן בצורה דרמטית יותר ממה שזה קורה, קורה או קורה, אבל כן. ‫בסדר, תודה רבה. ‫-תודה, תודה לך. ‫אתה מכניס בי הזוז של אופטימיות, ‫ככה, מהשיחה. ‫אחד אם לא אופטימי, לא הייתה לי להמשיך לשבת ‫כאן על הזה